الحب والعطاء يصنع معجزات بسمة أمل النهاردة عن أشهر شخصية في تاريخ البشرية خليني نحكي لكم كده قصة صغيرة نطلع بيها النهاردة ببسمة أمل جديدة كان في طفل اسمه توماس أديسون كان في المدرسة فاشل في دراسته الكل بيقول عليه بطيء التعلم أو متخلف طردوه من المدرسة الولد طبعاً اتضايق وراح حكى أمه هنا بقى ظهر دور الأم العظيمة. قلت له ايه ايه لوي انت مش متخلف ولا حاجه ولا بطيء زي ما بيقولوا انا هدرسك هنا بنفسي كل المواد وهتنجح يا على الام العظيمه دي قد ايه الام لما بتدي حب وحنان وعطاء بتطلع ابنها وبنتها عامل ازاي فعلا بدات تدرس لابنها كل المواد لطفل عمره تسع سنين برع توماس في كل المواد بالذات العلوم في الكيمياء في يوم اديسون طلب من امه طلب غريب تخيلوا ايه طلب منها إنه عايز يعمل معمل كيمياء في البيت خاص بيه في الوقت ده كان عمره عشر سنين شوفوا بقى الأم العظيمة دي اتصرفت إزاي مع ابنها ما قالتلوش زي ما بنسمع بطل بقى كلام فاضي ولا روح شوف مذاكرتك إيه اللي أنت بتقوله ده دا؟ بالعكس ضاقتله حاضر وراحت جمعت كل اللي تملكه واشترتله بيه أدوات معمل بدأ أديسون تجاربه في معمله طبعا في الأول بدأ يجرب ويبوظ ويفشل ويحاول بس ما كانش بيأس بالعكس صمم يكمل مرت السنين وادسون كبر بقى شاب وفي يوم امه تعبت وعملت عمليه وكانت بتتالم الم شديد لما سال الدكتور ما كملتش ليه العمليه قال له ان ضوء الشمس غاب ومش هيقدر يكمل عشان مش هيشوف فحزن على امه وهو شايفها قدامه بتتالم وطلع بص السماء وقال اكيد اكيد في حل لازم يكون في مصدر دوق الانسان يقدر يعتمد عليه غير الشمس والقمر راح على معمله وقعد يجرب في تجارب فشل في تسعه وتسعين تجربة متخيلين العدد تسعه وتسعين تجربة فشلة وصمم إن هو يكمل في المرة المية نجح واخترع المصباح الكهربي ونور لمدة أربعين دقيقة ساعتها بس قال جملته الشهيرة طالما نور أربعين دقيقة يبقى أكيد هينور لمتين سنة قدام فعلا إحنا عايشين لحد النهاردة في أعظم اختراع للبشرية بفضل توماس أديسون وفضل المصباح الكهربي بسمة أمل النهارده هي العزيمة والإصرار على تحقيق حلمك مهما يحصل ومهما تفشل هيجي وقت وهتنجح وتوصل للي أنت عايزه بسمة أمل مع محمد الصياد على راديو ستار ميديا